Aici am găsit, dragă mea, urmăritoare. În acest tutorial am să îți prezint modele unghii de paste și anume ouă de paste. Încep prin a aplica un gel alb pe un tip. Gelul folosit de mine este Carat French White Over de la Gelaxio, iar pensula ce o folosesc este limba de pisică de la Buff. Cred că numărul 4 nu mai știu exact, deoarece este șters totul de pe pensulă. Am polimerizat la lampă gelul alb, după care am amestecat pe o foiță um, bază lichidă de oșa semi-permanentă cu gel negru. Și cu aceeași pensulă trasez niște urme, oarecum și oarecare, indiferent de forma asta, după bunul tău plac, poți să faci cum dorești tu, tot ceea ce urmează uh, pentru câteva secunde de acum în folo. să lasie asta sau poți să mai faci ce fac eu sau să faci chiar și altceva. Ok, polimerizez la lampă, după care cu pensul la art de la Diamond Nails, trasez acum la fel niște linii, oarecare, în diferite forme și dimensiuni. Pe urmă, în timp ce desenam, mi-am dat seama cam cum aș vrea să arate și o să-ți dai și tu seama imediat ce am realizat. Nu aveam un plan, anume, nu aveam o, o idee stabilită în minte, doar că știam cam cum vreau să arate, dar nu exact. Și iată. Polimerizez la lampă și aceste liniiute. Cu același gel alb încep și pictez, schițez oul, primul ou de pe acest tip. Ou de paște. Dacă nu ești foarte talentată în desen, ar trebui să începi cu mijlocul oului și treptat, treptat să îl tot mărești. Eu pot să zic sau consider că am ceva talent la desen, așa că știam dimensiunea care îmi doresc să aibă oul, așa că am pictat direct conturul ca apoi foarte rapid să umplu. Înăuntrul lui. Aici nu-mi dădeam seama cât de îngust trebuie să fie, pentru că o parte a oului este mai îngustă și una mai lată și numai nu mai nu-mi dădeam seama, tot am mai ajustat puțin, dar până la urmă a ieșit cum trebuia. Dacă urmează să folosești o culoare foarte pigmentată a oului, nu ar fi neapărat necesar să-ți formezi un contur cu gel alb. Eu aș prefera acest lucru, deoarece atunci când aș picta cu culoare, aș fi direct unde trebuie să duc culoarea respectivă. Indiferent că am o culoare pigmentată sau una pudrată, cum urmează să folosesc eu. De aceea aș prefera să fac conturul Indiferent de situație Am reușit Pun la uscat la lampă Apoi voi folosi lolita De la Moonly O șasem permanentă cu ceva paiesuțe Direct în ea am preferat să folosesc această oșa semi-permanentă, deoarece mi se pare că e gata, pregătită să ornamenteze ouăle de paște. Nu mai trebuie să le fac nimic apoi. Am aplicat această culoare pe o folie, după care am început să pictez pe conturul oului. Pur și simplu, foarte rapid. Acum nu am mai trebuit să fiu migăloasă, deoarece știam pe unde trebuie să duc culoarea. Deci pare mult mai ok așa, decât să fi făcut asta direct din culoare și dacă greșeam ceva, apoi să tot repar. Pe când gelul alb îl puteam tot șterce și o face din nou. Nu, așa că e frumoasă o șase permanentă Lolita cu aceste picățele în ea. Am mai prezentat eu un, câteva tutoriale pe canalul meu de YouTube, însă îmi place și de această dată să o folosesc pentru că nu mai trebuie apoi să mă chinui cu alte picățele și alte paietuțe peste oul departe sau să pictez ceva manual. Mi se pare foarte simplu, aranjez puțin acele picățele, paietuțe ca să fie mai natural, să zic așa, aranjate și gata la polimerizat. După care mai am și o soră a acestui eu, turcoaz super. Este un roz, urmează să-l vezi în câteva secunde. Pardon, minute. Pentru că după ce polimerizez la lampă gelul turcoaz Lolita de la Mondi, urmează să fac conturul celui de-al doilea ou de parte, care se presupune că este ușor în fața celui turcoaz și nu se vede cel turcoaz în întregime. De aceea eu totuși prefer să fac um, acest contur. Pentru că dacă nu aș face conturul, mai ales celui de-al doilea ou de peste cel turcoaz, în momentul în care eu aș veni cu nuanța de roz pudrat peste turcoaz, în acea zonă unde se um, împerechează, una cu cealaltă nu ar mai fi nici roz, nici turcoaz Ar fi o combinație, ce rezultă între acele nuanțe Chiar dacă am polimerizat turcoazul Dar sper că înțelegi ce vreau să spun Și de aceea eu prefer totuși conturul să fie alb Astfel nuanța de roz și de turcoaz va fi una mult mai preeminentă Și mult mai clară, să-i spun așa Bun, și deoarece, după cum poți observa și tu, există riscul să rămân cu o denivelare proeminentă între oul turcoaz și oul ce urmează să devină ros, o să încerci puțin cu gelul alb să îngroși partea care vine direct pe gri și să fie mai subțire partea care vine pe oul turcoaz, dar între. În acea dungă, în acea, în acea șans să nu rămână nicio denivelare. Deci să fie totul atât de frumos pierdut, încât să nu rămână nicio denivelare. Este foarte important să reușiți și tu acest lucru. Apropo, draga mea, așteptăm privat pe Facebook sau Instagram, cu numele Dascăl Ionela Ana, rezultatul lucrărilor tare din această perioadă, pentru că nu e așa, dacă toți stăm acasă, să lucrăm ceva și să ne educăm în continuu, să lucrăm la viitorul nostru, dacă poți să-i spun așa Iar tocmai din acest motiv, te invit să te înscrii la cursurile mele online de manicură de pe Patreon Unde poți să vezi în perioada imediat următoare cum pictez acele două lalele de pe tipsul care apare în poza de prezentare a acestui tutorial Iată și o jasă în roz de la Moonly cu picățele, care se numește uh, Love Beat, vreau să spun, dar nu e așa, scuze, două secunde. Se numește Soapipin. Nu am fost atentă pe tutorial și acum m-am și uitat la ea direct ca să o găsesc. Link, dar oricum găsești linkurile produselor folosite de mine în, în descrierea tutorialului sau fixat în primul comentariu. De asemenea, nu uita că dacă folosești codul la 15 pe site-ul Moonly, dacă plasezi o comandă, primești o reducere de 10% la prima ta comandă iar apoi primești puncte de fidelizare care le poți folosi la următoarea și la următoarea comandă pe viitor. Uh, draga mea, să nu uiți să termin ideea cu cursurile online de manicură de pe Patreon, uh, lea care o vezi în poza de prezentare a acestui uh, tutorial, o poți, uh, poți vedea în cursuri de pe Patreon din nivelul diverse. Draga mea, menționez că nivelul divers este cel mai... Uh, economic, să-i spun așa, în nivel, are prețul cel mai mic din cursurile mele. Intră și tu să vezi cât e de mic prețul, astfel că nici nu să stai pe gânduri dacă să te abonezi sau nu, având în vedere cât de mic este prețul. Dacă doriți mai multe detalii despre ce primești în cadrul cursurilor, cât timp ai acces și, nu știu, orice alte întrebări, intră în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dascul Ionela Ana. Bun, iată, aranjez paietele acestei OJ sem permanente uh, Stati de la Mondi. apoi merg să după, după care cu gelul Design Gel Champagne de la Noblesse Iată ce gel! Iată ce gel! Deci iată ce gel! Nu știu cum să-l mai filmez, de fiecare dată când fac un tutorial și folosesc acest gel nu știu eu cum să-l arăt atât de real cum este și atât de magnific și wow și, doamne, că ține să-l mănânci, să te măzgălești peste tot cu acest gel, dacă îmi permiteți expresia aceasta. Eu l-aș folosi pe post de bronzer, vara, nu știu, e foarte frumos acest gel. Este foarte pigmentat, după cum poți observa și tu, am o cantitate foarte mică de produs pe pensulă. Și totuși uh, se vede, este foarte stigetat, foarte pigmentat. Uh, pigmentul sau lui este unul foarte, foarte mărunt și de foarte mare efect. Uh, pot să spun că rămâne și puțin în relief, ceea ce mie îmi place foarte mult și în uh, acest uh, model de unghii de paște, model cu ouă de paște, nu știam, nu eram hotărât cum să procedez, să îl uh, așez sub top coat, să pitez cu acest gel peste top coat. Până la final am decis că sub top coat, coat doamne, nu știu ce am în acest tutorial, nu mai reușesc să vorbesc, cum se scuze. Uh, și ca dacă nu-mi place cum arată, la final, după ce usuc la lampă topul, să revin cu încă un strat de design gel de champagne de la Noblesse. Dar la final mi-a plăcut și așa, sub top, așa că trebuie să faci cum vrei Dacă îți comand acest gel șampanie, îți recomand să-l comand și pe fratele lui Silver De asemenea, pe frăziorii uh, Black and White Și azi frăziorii Paint Gel, sunt 5 culori Paint Gel Care sunt demențiale și magnifice. Am uh, mai spus-o și o să mă repet în fiecare tut tutorial dacă se poate pentru că îmi place să repet acest lucru Îți recomand cu foarte mare încredere și gelul Skin sau so Sexy Cover de la Noblesse uh, Și uh, gelul roșu G3.5 Este, nu știu, sunt favoritele mele de pe site-ul lor de asemenea, mai îmi plac și o jure pe rubber base uh, Roze și Nude Oricare poți să-ți comand sau să te comaci pe toate Fără nici o problemă, eu garantez că o să-ți placă Sunt convinsă că o să-ți placă Iar ca să te, și, să te fac și mai fericită vis-a-vis -vis de acest site, Folosește codul Ionela în secțiunea Voucher Pentru a primi o reducere de 10% Dar dacă ceva nu ai înțeles dintre toate codurile de reducere, ce trebuie am spus până acum Citește în secțiunea de scriere s-au fixat în primul comentariu sub acest tutorial toate detaliile despre reduceri pe fiecare site în parte și la fiecare produs de pe fiecare site. Iată, se pictează foarte ușor cu acest gel. Bineînțeles și pensula ne ajută, clar, este una foarte ok, dar gelul este, este totul. Chiar acum îi spuneam unei cursante din nivelul de construcție de pe Patreon, a realizat o prima construcție de unghii Oval Slim, pe o unghiuță doar, și a aplicat, adică cum se spun, a terminat construcția și a reușit totul perfect. Dacă te uiți acum în story-urile mele, o să vezi lucrarea ei, că o am postată peste tot. S-a realizat totul perfect, perfect. La final s-a trimită și posă cu culoarea aplicată. Când eu o întreb da, acolo ce este, mie mi se pare că lipsește culoare. Ea ne-a problema problema aplicării culorii sub eponică. Chiar aplică culoarea sub eponică. Și a spus, păi, credem, mă -mi pare rău, dar m-am chinit foarte tare cu această culoare pentru că am aplicat-o de 4 ori ca să iasă așa. Serios? Nu poți să cred. Ai lucrat totul atât de perfect. Și te strica lucrarea pentru că ai o jăie fină și necalitativă, pe bune, și expresia dai un banda asta în față. Deci, în primul rând, timpul pierdut în al doilea rând rezultatul care nu mai este foarte aspectos. Draga mea, am folosit topul de la Mowly, top fără stat de dispersie, foarte strălucitor și rezistent în timp. Te după ce, draga mea, îți mulțumesc că ai vizionat acest tutorial în un model unghii de Paște, ouă de Paște. Sper că ți-a plăcut și ne vedem mâine seară, cum te-am obișnuit, pupii, ce ai treșit de tine, nu uita să zâmbești!